Сестра, сестра, слів нема, аби повісти, що тривожить. Неоголошена війна вже проникла в душу кожну і множить вічий матерів, що над могилами і Смертями здиблені вітри шматують коси, томлі. Та зеріє в кожній з нас протест і дух одовічний стихії. Знов нам нагадує про честь, а ще про те, ким справді ми. А ми нація, народ, вогнями хрещений майдан. Ми не дамо орків заброд, забрати землю Богом дану. І рани сілимо в борні, ім'я життя заради сущих полотендітному зерні. О, сестру, сестру, ти струна, яка єднає землю і небо. Зійшли, мій Боже, миру нам, а це єдине, що нам треба.